Totsiikosta muodostui omalla tavallaan, niin kun katsoin uudestaan sitä, niin vähän ehkä tota, monimutkainen, mutta koitin nyt tätä, että tätä kokonaisuutta, mistä on kysymys. Ja, ja, ja tuoda sitä myös, myös niin tähän niin teidän, teidän teemaan. Mulla itsellähän ei ole tota, pedagogisia opintoja tai muuta sellaista taustaa tässä, mutta, mutta tota, tietyt asiat on, on sillä tavalla yleismaailmallisia. Että Niitä voi ajatella myös niin kuin ihan, ihan niin kuin normaalin organisaation toimintaan tai, tai vaikka koulumaailmaankin. Mutta tässä, tässä on tota muutama sana itsestäni, eli Mikko Mangren on tässä, tota, vuoden verran ollut Tyki Finlandissa. Töissä johtajana ja vastuualueena on niin kuin ekosysteemi ja alueasiakkuudet. Asun Espoossa plus 40, ää, no, ehkä nyt voisi laittaa miinus 50, mutta tuo tota, näyttää paremmalta. Perheeni perheenisäkoeronomista ja ja, ja niin varmaan moni muukin Espoissa munikäinen mies niin, tota, harrastaa ulkoilua jossain muodossa ja rakentamista ja matkustamista eli aika niin kuin tähänkin tuli mut työelämästä, niin, niin, tota, tässä on kolme kulmakiveä joita olen tota, on, on tota, itse, itse niin kuin pitänyt, pitänyt esillä eli, eli talousteknologia ja sitten niin julkinen hallinto tai julkisen sektorin yhteistyökulma ehkä niin tässä yhteydessä on niin vahvana. Ja, ja näiden näiden kolmen, kolmen teeman ympärillä aika paljon teidän nytkin työtä. Ja, ja tota, äh, Tämä on niin kuin työssä mukana, mutta kyllä kiinnostaa ihan vapaa-ajallakin. Tämän lisäksi tässä on myös tukena, että harrastan, harrastan tota, tässä sivussa myös, olen hallituksen jäsenenä KOSSissa, eli Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksessa. Ja, ja, ja äh, intressi olla mukana liittyy näihin niin avoimen koodiin, avoimen tapaan kehittää, ää, avoimen dataa tämän tyyppisiin tekijöihin. Ja se, se sopii myös aika hyvin näihin kolmeen aikaisempaan pointtiin kanssa. sitten tota, edustan yhtä noista 6 kuudesta viiva kymmenestä prosentista Suomen väestöä. Ja tota, osaako joku sanoa, että mitä, mitä ryhmää edustan? Nyt mä en näe käsiä mutta jos joku huikkaa, osaako joku arvata? Ei hirveästi näy käsiä. No, tämä, no arvasin, että ei kukaan. No, mutta siis tota, minulla on lieto lukihäiriö. Ja se, se on ehkä semmoinen niin kuin, ä, handicap, tai en tiedä, nyt handicap, mutta kuitenkin niin tässä yhteydessä ä, semmoinen tekijä, joka tota, mielestäni niin on, on niin kuin hyvä, hyvä nostaa myös esille, koska koska se on kuitenkin aika yleinen, ja mun tyttärellä on kanssa sama, sama tota, probleema. Tota, Mutta täytyy sanoa, että, niin kun, että ennen ei ollut paremmin, kuin seuraa mu tyttären koulumaailma, miten se tämmöiset asiat hanskataan. Mutta tota, tämä vaikuttaa ehkä omalla tavallaan kanssa tähän mun, niin esityksen sisältöön, sieltä niin osin. Mutta tota, mennään eteenpäin. Muutama sana tästä niin mun työnantajasta, eli Digi jos yhtiö ei ole tuttu, niin DigiFinland on tällä hetkellä valtionomistama yhtiö, mutta ensi vuoden alusta lähtien meillä on tavoitteena saada kaikki hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ja HUSsi myös meidän omistajiksi. on varmaan niin kuin, ehkä tunnetaan paremmin ää, meidän niin kuin, tuotteen tai palvelun kautta oma olo, joka nyt on tässä... Niin kuin, Koronan kautta tullut varmaan valtaosalle väestölytutuksia korona arvioiden kautta. Meillä on myös muita palveluita ja, ja tulossa uusia. Ja, ja tota, meidän fokus on, on aika vahvasti sote-puolella, mutta myös niin pelastustoimia ja myös muut toimialat ovat mukana. Ja, mutta tuottavuus ja vaikuttavuus ovat niin niin vahvoja, vahvoja niin tekijöitä meidän toiminnan ympärillä. Yhteentoimivuus toimivuus ja kaikki siihen liittyvät asiat ovat vahvasti meidän niinku tavoitteessa mukana. Ja tämä yhteen toimivuus ei ole ainoastaan teknologiaa vaan se liittyy myös se jaotellaan teknologiaa, teknologian semantiikka, ja organisatorisiin tekijöihin eli se on mielenkiintoinen kokonaisuus joka on aika yleinen tavoite. myös muillakin toimijoilla. Uh, tiedolla johtaminen, tärkeä kokonaisuus uh, tässä kokonaisuudessa kanssa, ja siihen liittyvä itse asiassa mun, mun tota, esityskin tulee aika pitkälle olemaan Tässä vielä ihan lyhyesti, että mitä, mitä asioita Digi on tärkeitä. Eli me halutaan, että, että, että, että meidän palvelut on sellaisia, että ne on tarvelähtöisiä, eli, eli niitä, niitä halutaan käyttää. Ja, ja sitten tota, se niin perusajatus perus niin digitalisaatiosta on, että, että digitalisaatio ei ole vain teknologiaa, vaan, vaan niin kuin, se on toimintatapojen muutosta. Ja sitä halutaan olla tuota, tukemassa omalta osalta. Ja yhteistyö, kun tehdään, kehitetään palveluita, niin se yhteistyö on niin kuin A ja ollut siinä mukana. Tässä on muutama tämmöinen, ehkä hieman provokatiivisiakin sen niin väittämiä, ei välttämättä totuuksia, mutta, mutta nämä on, niin kuin, ei pitkän analyysin tuotoksia, vaan tämmöisiä niin kuin, nopeita ajatuksia, joita laitoin mukaan tähän, jotka liittyy vahvasti tähän kokonaisuuteen, eli tähän, tämä data ja siitä niin saattava informaatio on niin äärimmäisen tärkeitä. Siihen johtamiseen liittyen sitten, niin kun, äh, siinä, niin kun sen informaation hyödyntäminen niin on, on niin kun hieno asia, mutta se on myös haastava. Mutta data, datan arvo on niin kun, kiistämätöntä. Sitten tästä teknologiasta. Niin teknologiahan voi olla hyvää ja huonoa teknologiaa. Äh, teknologia, niin kyvykkyydet hyödyntää niin oikeita teknologiaa oikeassa paikassa, niin äh, sitä voi olla hyvää tai huonoa kyvykkyyttä. Voi olla hyviä tai huonoja niin käyttöönottoja tietyissä asioissa ja muussa. Mutta lähtökohtaisesti se ongelma on jossain muualla yleensä kuin sen teknologiassa. Eli, eli tota, teknologia on niin hyvä asia, vaan, mutta niin kyvykkyydet hyödyntää sitä oikein, niin se on se, on, niin se juttu. Oppiminen, avoimie, ja avoimuus ovat avoimia kehitykselle. Ää, no, ei tästä sen enempää. Mennään, mennään eteenpäin. Noin, Viimeiset asiat yleisesti ottaen on tota, on, on. tulee myös esille tässä seuraavassa. Mietin, että tämä teema itsessään on hyvin laaja ja jollain tavalla sitä pitää pystyä jäsentämään. otin tämmöisen ihan oikean elämän esimerkin yhdestä Suomen Suuren kaupungin kirjastosta vaja kymmenen vuotta sitten olin, tein, sain toimeksannut sinne, ja, ja siellä tota, sitä kautta nousi tämä esimerkki esille. Ja tässä, niinku, mitä nyt näkyy tuossa näytöllä, niin tämä liittyy siihen niinku heidän lähtötilanteeseen, miten he toimivat. Eli, eli heillä on niinku, ki, tota, kaupungin kirjasto, kirjastojen niinku, uh, tota, tota, puolella niinku, raportointia, ja tässä on kuvattu yksi raportti, mitä sieltä saatiin ulos raportilla. Eli heillä oli tietolähteen asiakkaiden tietoja, käytännössä kirjastokorttia ja numeroja, ja asiakkaiden ikä ja nimiä ja muita. Ja sitten oli toinen tietolähde, jossa oli sitten lainattu aineisto. Ja sitten raportti oli etukäteen määritelty, ja he halusivat seurata sitten, että että minkä, minkä tyyppisiä asiakkaita heillä on siellä, siellä kirjastoissa, ja, ja raportti kertoi sitten heille, että se on keskimäärin plus-minus-30-vuotias nainen niin tyyppillinen kirjaston asiakas. Ja se oli niin kuin sen siltä näkökulmalta se vallitseva totuus. Mut sitten, tota, lähdettiin niin kuin sitten tekemään sitä mun toimeksiantoa siellä, niin mikä oli hyvin pieni. Oikeastaan niin päivän aikana saatiin kaikki tämä, mitä tässä tulee esille, niin esille niin, mutta lähtötilanteessa otettiin niin vähän toisenlainen kulma, eli lähdettiin niin kuin ihan puhtaalta pöydältä, ä, avoimen mielin, innovoiden eteenpäin, eli ei, ei, ei niin suunniteltu sen kummosemmin tai tehty oletuksia, että mitä sieltä tulee vastaan, vaan lähdettiin niin datalähtöisesti tutkimaan, että mitä, mitä tuota sieltä tietoaineistoista löytyy. Ja edelleenkin meillä oli tuota samat tietolähteet, mutta tuossa lainatut aineistot osuudessa, niin huomioitiin myös sitten se aineiston muoto, eli niin kuin, ää, tota toi toi, eli onko se CD-levy tai kirja tai joku muu ää, teoksen nimi, sit mitä genre se edustaa, että onko tai jotain muuta ja, ja niin edelleen. Ja näiden kautta sitten muodostettiin Muodostettiin niin visualisointi, jonka kautta aika nopeasti huomattiinkin, että, että kyllä, että plus-minus 30-vuotiaat naiset on, on niin siis tyypillisiä kirjaston asiakkaita. Mutta sitten kun nähtiin sitten samasta näkymästä, että, että mitä, mitä nämä henkilöt sitten ää, lainasi, niin sieltä nousi esille Tatu, Patu ja ää, ja, ja, ja Pekka Töpöhäntä niin aika nopeasti pystyi tekemään sitten sen johtopäätöksen, että, että, että asia, se todellinen asia, alakouluikäinen lapsi. Eli, eli tota, se aikaisempi oletus siitä, mitä raportti kertoo, ei enää ollutkaan ihan niin kuin yhtä validi kuin se, se todellinen tilanne. Eli tämä on niin kuin niin kuin pieni esimerkki siitä, että millä tavalla niin kuin asioita, kun tarkastellaan moniulotteisesti, niin se se voikin vähän kääntyä nurin kurin se tilanne tähän on tosi hyvää tietoa, koska sitten pystyy sitten niin kuin, suunnittelemaan esimerkiksi niin kun suunnittelemaisemeries materiaalihankintoja paremmin kohdentumaan jostain lapsiperheille tai lapsille tai, ja, ja, ja sitten myös niin mahdollista markkinointia ohjaamaan siihen suuntaan. Eli moniulotteisuus ja perspektiivillä on väliä. Tota, tässä on äärettömästi mahdollisuuksia. Nykyteknologialla pystytään niin kun, ää, saamaan sellaista informaatiota, mitä aikaisemmin ei olla voitu saada. Ja, ja, tota, se edellyttää aika paljon niin kun, siis, rohkeutta ja sitten myös, niin kun, oma, myös niin kun, digikyvykkyyttä lähteä niin kuin, hakemaan sitä. Koska tässä on niin kuin, tietysti myös niin kuin vanhat toimintatavat ja kulttuurit voi olla vähän niin kuin, ohjata siihen suuntaan, että tämmöinen uusi tapa katsoa asioita voi olla myös pelottavaakin jossain mielessä. Kun jos aikaisemmin se, että joku asia on ollut kyllä, niin yhtäkkiä se onkin ei. Eli, eli tässä, tässäkin on tietenkin mahdollista, mutta, mutta se, että miten sen toimintakulttuurin saadaan, saadaan siihen niin lähtemään niin tukemaan tiedolla johtamista siitä perinteisestä niin kuin raportointimaailmasta niin kuin, uh, vähän innova, innovatiivisempaan ja niin kuin eteenpäin kehitystä tukevaan moodiin. Toinen uh, merkittävä tekijä tässä oli myös se, että miten se tieto uh, Eli se informaatio tuotiin, niin kuin julkaistiin esille. Eli, eli tätä, tämä niin kuin visualisointi ja viestintä. Et, oma, omassa mielessäni, niin siis kun puhutaan raportoinnista esimerkiksi, niin, niin ä, kysehän on oikeastaan viestinnästä. Eli se raporttihan ei ole mikään itseisarvo, arvo, vaan se sisältö, mitä siellä on ja mitä sillä tavoitellaan. Eli todennäköisesti niin kuin se tavoitellaan sitä, että joukko ihmisiä, Ymmärtää asioita samalla tavalla, miten vaikka on aikaisemmin historiassa on tapahtunut tai mikä on niin nykyhetken, nykyhetkellä tapahtuu tai jos ennustaa tulevaisuuteen, niin meidän pitäisi olla yhteinen ymmärrys siitä. Ja valtaosa ihmisistä on, on, on kuitenkin visuaalisia ja, ja tota, ää, enemmän kuin numeroihmisiä tai teksti ja ja sitä ajatellen niin visualisointien hyödyntäminen niin osana tätä viestintää niin on, on tota, tehokasta. Tämä itse asiassa näkyy ihan, niin kuin päivänlehdissä aika paljon kanssa, että, että joskus kymmenen niin vuotta takaperin niin ei ollut yhtä paljon visualisointeja Helsingin Sanomien sivuilla nykyään. Eli sinne on tullut aika paljon tullut graafia ja erilaisia niin kuvioita, jotka tukevat sitä tarinaa. Mut esimerkiksi tässä on tämä esimerkki, että missä numero 9 luuraa, niin se on, jos 9, numero 9 on se oleellinen tieto, niin se on aika hankala löytää täältä, täältä niin numeroiden joukosta, mutta jos me vähäsen visualisoidaan, eli maalataan se punaiseksi, niin se nousee tätä esille, eli, eli se, ne kaikki muut on epäolellista, mutta se 9 on se oleellinen tieto, niin tämän oleellisen tiedon tuominen yleisölle niin kuin, on, on niin kuin hyvä asia. Vasemmanpuoleinen kuva, tietenkin sekin, jos, jos niin kuin, ää, tarkoitusperä on, on niin kuin vain tuoda tieto, ää, niin silloinhan se ja antaa niin kuin, ää, kuulijalle tai lukijalle niin vastuu sen, niin sen oleellisen tiedon löytämisestä, niin silloinhan tuo vasemmanpuoleinenkin toimii ihan hyvin, mutta jos sitä haluaa vähän tehokkaammin toteuttaa sitä, niin että ymmärrämme samalla tavalla, niin toi oikein puolen niin toiminnallisesti on se vaihtoehto. Tähän liittyen voisin näyttää nopeasti myös tästä esimerkin. Tämä on niin kuin vanha, vanha tuota, tuotos, mutta sinänsä tämä esimerkki toimii ihan hyvin, hyvin tuota, niin millä tavalla niin kuin tietoa visualisoimalla ää, voidaan niin kuin hahmottaa kokonaisuuksia paremmin. Eli tässä on niin kuin tuotu, on Kiinan niin kuin, suunnitelmista, tämä on varmasti 5 kuusi, 7 vuotta vanha tuotos, mutta ei nyt häiritä, tämä 250 miljoonaa kuitenkin on vain niin luku muiden joukossa. Mutta sitten kun me ruvetaan tarkastelemaan sitä, rinnalla niin rinnalle niin kuin, jotain niin kuin, vertailukohtia, mihin se liittyy, niin tästä katsotaan, että New Yorkissa on 20 miljoonaa ihmistä, Los siis 33, Chicago. No, ei, ei käydä kaikki läpi, keltään loppu. Käytännössä se on kaikki, nä, kaikki niin kuin tunnetut ää, maailman suurkaupungit on niin laskettu tässä yhteen. Silti me ollaan pikkaisen alle se tavoitte. Eli, eli tota, tässä... Niin kuin, tietoa, dataa hyödyntämällä, ää, julkaisemalla se sellainen, niin selkeässä visuaalisessa muodossa, niin, niin saadaan niin sitä ymmärrystä, että minkä koko luokan asiasta oikeastaan on pysymys. Elikkä 250 miljoonaa, niin se on tosiaan vain luku, mutta kun sitä tarkastelee tässä, verrattuna näihin muihin, muihin kaupunkiin ihmisten asukasmäärin, niin, niin se, se, on jo, se on jotain ihan muuta siinä, silloin. Täällä on yksi esimerkki. Haasteita. Turvallisempaa olla tekemättä. Tämä, tämä niin kuin niin kuin moniulotteisen tiedon hyödyntäminen uh, osana johtamista ja niin kuin siis niin kuin kehity, kehityksestä ja organisaatiosta, niin niin kuin on, se on haastavaa siinä mielessä, että tuo on niin kuin helppo. Sun yksittäinen juttu, mutta jos sen haluaa tuoda siihen osaksi siihen, niin kuin toimintakulttuuriin, eli, eli, niin, kuin, niin se on jo silloin niin kuin vaikeampaa. Ja, ja, tota, jos sitä ei ole mietitty loppuun asti, niin se voi olla jopa vähän pelottavaakin. Eli, eli tota, vanhat tavat toimia ää, voi tuntua silloin turvallisemmalta ja ajatella, että olemme vastuullisia, koska, koska tota, tämä on jollain tavalla vaarallista, niin ei kannata lähteä yrittämään vähän haastan tätä, tätä niin kuin, ää, ajatusta. Ja syy siihen, miksi haastan, on se, että niin kuin tässä tota, tämä kehitys, missä nyt ollaan mukana, niin tulee jatkuvasti nopeutumaan. Ja tuossa ensimmäisessä kiinnoutussakin niin tota Mikko Hipponen mainitsi tästä samasta asiasta, eli, eli kun jollain tasolla pitää pysyä niin kuin kärryillä, koska muuten niin kuin, Juna, juna että menee mene, mene, mene kovaa ja, ja se on jatkuvasti kauempana. Ja tähän liittyen on myös mukana tämä poisoppiminen. Eli, eli se on ehkä oppiminen on omalla tavallaan helppoa, mutta vanhoista tavoista poisoppiminen on haastavaa. Ja, ja tuota, jos me tarkastellaan oppimista niin organisaation näkökulmasta, niin, niin se, on, se on vielä vaikeampaa. Mutta, mutta niin kuin tämän tyyppistä, niin kuin jollain tasolla sitä pitäisi pystyä kannustamaan kuitenkin sitä jatkuvaa oppimista ja oppimista myöskin, koska, koska se on niin kuin edellytyksellä myös niin kehitykselle ja, ja tähän kehitykseen liittyy, niin, niin tota, kun tuossa juuri edellisessä esityksessä oli, oli niin kuin useita kuntia niin kuin mukana yhteistyössä. Niin se on, se on, ne on niin hyviä juttuja ja, ja tota, se ei ole pelkästään niin lopputuotosta ajatella, mutta se yhteistyön kautta niin löydetään niin niitä, tutustutaan ihmisiin, opitaan niin kuin niitä, niin kuin millä tavalla toisessa organisaatiossa ajatellaan, saadaan niin yhteisiä toimintamalleja ja niin kuin, ää, tämän tyyppisiä tekijöitä niin kuin, ää, kanssa, niissä niin on paljon arvoa, ei pelkästään se lopputuotos. Ja, ja tässä on tämä tää, tää, niinku, kyvykkyys hyödyntää digitalisaatiota, niin tässä on tämä kuva, jonka on tähän, niin sen tarkoitus on niinku, vähän niinku, ää, kertoa siitä, että niinku, tässä niinku, ainahan on edelläkävijöitä kaikessa ja sitten on niitä, jotka tulee perässä mukaan, mutta jos niinku, jättäytyy pois ää, kehityksestä, ja kehitys menee niin huimaa vauhtia eteenpäin, niin kuin tuossa edellisellä kalvolla oli, niin tuo gapi tulee todennäköisesti kasvamaan. Ja, ja se, ei niin kuin, se ei ole oikeastaan niin kuin kenenkään etu, että, että meillä on, on sitten niin kuin edelläkävijät tuolla huipulla ja sitten on, on ne niin kuin perässä hiihtäjät tai niin kuin pois pudonneet pahimmassa tapauksessa. Mutta yhteistyö on minun mielestäni työkaluna myös niinku, tätä ajatellaan. Sitten tähän johtamiseen li vielä liittyen. No Tuossa on niinku, niinku sanan, niin kuin se oli niinku, pieni, pieni harjoitusesimerkki, mutta siis niinku, vastaavan tyyppistä niinku, um, Vastaavan tyyppinen voisi olla jossain paljon suuremmassakin mittakaavassa. Se oli esimerkki vaan. Ja sitten ne elementit lopupeleissä on aika pitkällä aika samoja. Riippumatta siitä, että onko se iso harjoitus tai pieni harjoitus. Mutta miten näihin haasteisiin pystyy vastaamaan, niin... Näkisin, että organisaatiossa täytyy olla jollain tai avoin mieli uusiin asioihin, ää, erilaisiin kyvykkyyksiin, mitä niin kun organisaatiosta löytyy. Ää, eli jos yksi osa lukee toinen kirjoittaa, niin, niin ne pitää jollain tavalla saada tota, tota mukaan, mukaan siihen niin kun, ää, yhteiseen tekemiseen. Ää, tämä olisi siis vähän karikoida niin sanotusti. Mutta sitten myös nämä niin avoimet toimintamallit, innovaatio kulttuuri, eli että, sitä että, että niin, ää, Kannustetaan pohtimaan, keskustelemaan, haastamaan ja niin kun jaetaan tietoa sitä ymmärrystä, mitä on, niin se tukee myös ihan yhtä lailla tätä. Sitten yhteistyö. Sehän, yhteistyöhän perustuu kolmeen tekijään, niin luottamukseen, yhteisiin intresseihin ja yhteisiin tavoitteisiin. Ää, niin näiden, näiden, asio, näiden kolmen kohdan huomioiminen niin kun, on niin tärkeää tässä kokonaisuudessa. Sitten kannustaminen, mutta sitten yhtä lailla sitten tämä digikyvykkyys. Eli se, että, että niin kun, jos ei omassa organisaatiossa ole tai itse ei tiedä, niin, niin on, on niin kun kyvykkyys niin kun tietää, mistä sitä tietoa saa. Ja tämä niin tietääkin näitä kysyä. Ja, ja tota, se voi liittyä ihan mihin tahansa asiaan, vaikka, ää, no, yksi esimerkki, esimerkiksi vaikka tietosuoja, ää, ja myös tähän niin dataa ajatellen, niin aika usein kuulee, että jos meillä on, jos on henkilötietoa jossain, niin, niin, niin tota, heti säikähdetään ja ää, koetaan, että nyt ei voi tehdä mitään koska henkilötietoa, mutta eihän se niin ole. Jos, me osataan, jos me on kyvykkyys hallita se tilanne sillä tavalla, että me ymmärretään, että, että miten sitä henkilötietoa käsitellään ja mitä voidaan hyödyntää mitä ei voida hyödyntää. Ja tämän tyyppiset kysymykset ne, ne menevät mielestäni digikyvykkyyden alle kanssa. Tähän loppuun, kanssa, tämä on, tämä on niin mun henkilökohtainen suosikki tähän liittyen, jos tämän suoraan suomentaan kömpelösti, niin niin tota, tässähän sanotaan, että jos minulla on omena ja sinulla on omena, ja vaihdamme, vaihdamme omenoita, niin meillä on edelleenkin molemmilla yksi omena, mutta jos minulla on idea ja sinulla on idea ja, ja me ideat, niin meillä onkin kaksi ideaa. Eli, eli täm, tämmöiseen lopetukseen lopetan esitykseni.